Eh, fuck den, vi tar neste. Jeg håper at det kan inspirere med alt jeg gjør. Skammer ikke alle seg hele tiden? Eller? Er <laughs> Vote, save, the climate. <laughs> jeg gidder egentlig ikke å bruke tid på å med folk i kommentarfelt, men noen ganger så kan det være lurt å gjøre det likevel. Så hvis noen skriver i mitt kommentarfelt «Nå er NDG så dritteit, og nå følge jeg, jeg det», da tar jeg heller og svarer på den ene posten, og så legger jeg den øverst, og så greier jeg ikke å på de ti andre som har skrevet det samme. Man møter mange fordommer som grønn politiker, men vi er jo bare vanlige mennesker som har lyst til å gjøre kloden til et godt sted og bo også for fremtidens generasjoner. Skal jeg bare begynne? Ok. Dricker du mycket kaffelatte? Men det här är ju sånn kommentarfält eh, stereotyp då. Den där eh, MDG-folket är sån hipster som dricker kaffelatte. Ja, jag svarar för jag har sån kaffemaskin med sån sånn Det dricker jag varje dag. Hur var det att komma ut som grønn eh, til dina föräldrar? <laughs> Nej, det var väl <veldig> du populärt. <laughs> Jeg ser for meg en sånn scenario, at jeg liksom sitter på gutterommet og har gått frem og tilbake og klødde meg bak i nakken og bestemmer meg for at nå, nå skjer det. Jeg liksom strammer meg opp og går ut til fatteren for å fortelle ham at jeg har blitt gyr. Jeg husker jeg sendte en melding til moren min, som er SV-politiker, da hun var lo Lofoten, og så fikk jeg bara en harang tilbake igjen. Nå <laughs> skal det sies at fatteren er jo en har alltid skrytt veldig mye av hvor gøy det var i naturungdom og ungdom, han var ungdom, da. Så kanskje jeg har blitt litt inspirert selv. Just do it. De kommer til å forstå det etter hvert. Hilde sorterer du? Ja, gjør ikke du? Jeg på ingen går i teppelkassa med og <laughs> Må jeg selge bilen min for å stemme MDG? Nei. Det er lov å ha bil og stemme grønt samtidig. Nei, jeg har ikke bil. Jeg låner bilen til pappa noen ganger. Det er dieselbil til og med. <laughs> Tenk det. Så jeg er en hykler. Det er jo mange som tror at jeg sykler overalt. Og det er jo sant, <laughs> Men jeg sykler jo ikke overalt hvis jeg skal ha meg et stort flyttelass, eller om jeg skal reise veldig langt. Da leier jeg en bil, og det vil jeg oppfordre andre til å gjøre også. <laughs> Men det er en elbil, da. Hvorfor fikser dere ikke utslippene i Kina? Jag jobber jo da som uh, YouTuber. <laughs> så det er, ikke, det er ikke så lett mig meg å, å gjøre så mye med utslippene i Kina vis vi klarar att kutta nån utsläpp i Oslo så kan vi kanske finna måter som andre i världen kan lära av oss At man kan kutta utsläpp och det gör vi för exempel när det kommer till fossilfria anläggningsplatser där är kineserna väldigt intresserade och de har kommit till Oslos byggplatser för att lära av dig. Skammer du dig någon gång? Skammar inte alla sig hela tiden eller är du bä? Är det är det är det inte det samhället vart har byggt upp? Där där kan vara sunt med litt. Litt skam, pittelitt, litt sånn som pepper på nat, du kan få mye av det, men det, det gör sig godt med litt. Skam kan jo også være en god følelse, fordi da har man innse det, men det er man kanskje har lyst til å gjøre annerledes. Skal skamme mig for helgetur med venner til London? Det er litt fristende å si ja. Jeg elsker jo dra på helgetur til London, det er jo ingen som ikke liker det. Det er jo kjempegøy, og det en kul by. De der helgeturene, tror jeg har gjort at veldig, veldig mange glemmer hvor kult det faktisk kan være å reise rundt i Norge. De som bør sig seg, det er jo politikerne i Norge og andre steder som gjør det alt for billig å fly, og som gjør at flere og flere reiser på den type helgeturer. Tror du på kristaller? Er det fordi at MDG liksom er sånne hippie-tanter som Det er det. Noen, noen har jo sånne løse i øret, <laughs> jeg har jeg hørt det. Jeg mediterer ikke, jeg er ikke religiös jeg tror ikke på healing, jeg tror ikke på krystaller, og jeg blir irritert av alle nevnte ting. Hvorfor gidder du å bruke tiden din på dette? Verden går jo til helvete uansett. Ja, dette er jo mitt bidrag, det er det jeg gjør akkurat nå, og jeg håper jo og tror at vi kan endre kursen som vi er på i dag, sånn at vi får en leveklode også for barna. Vore framtida. Jag trivs ju och vara här, jag har lust på att vara här länge. eller vill att barnen skulle kunna vara här också. Så handlar det väl mest om det egentligen, sørge for at Djure er et ø, beboelig sted for oss. Føler oppslutning at det er ø, håp der og ikke minst i fjord där vi hadde den störste klimopolitiske markeringen noensinne. Ungdom og barn streiket ut for Stortinget, skulket skolen for å vise og de voksne att vi trengte mer og flere klimatiltak raskere, og det var otroligt sterkt. och jeg tenker at når vi kan mobilisere så mange, ti tusenvis av i gatene, da kan vi også gjennomføre mer klimapolitikk raskere, och det gir meg opp. Men det aller viktigste som vi alle kan gjøre nå til høsten, det är å stemme grønt. Da kan vi få en stor gruppe inn på Stortinget som kan endre norsk politik för alltid. Her lurer på om jeg er igjennom. Ja, da ja, er vi ferdig. Adios. Det veldig gøy å gjøre.